Damn it! Стали знайомими, як слова й данове, ти лиш ти наголовоїмо, ти наголовоїмо, ти наголовоїмо, ти наголовоїмо, ти наголовоїмо, ти наголовоїмо, ти наголовоїмо, І це не твоя вина, що ж була розсипана Oh, yeah.